Незважаючи на ремонт, тут вже проживають люди, серед них сім'я пенсіонерів, будинок яких зруйнований. Я прийду, от это, это, это, думаю, це якось неожиданно, я думаю, це не має бути, припугнути і відстану, думаю. Не думала, що це таке звірство, таке непонятне. Співробітник комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва Євгеній Гомонюк показує, що на даному етапі вже зроблено в будівлі. Одне з перших приміщень, де відбувається ремонт, тут приміщення санітарного призначення, тут будуть знаходитися умивальники. Далі в нас кімната з туалетами, тут також будуть два умивальники і два туалети з перегородками. Далі, оці дві кімнати, ми їх розділили, вони були не пристосовані і не використовувалися для житлових потреб. Це було величезне одне велике приміщення, ми його розділили навпіл і тут зараз вже зможуть жити до 8 людей. Зараз триває ремонт першого поверху, загалом відновлюють 10 кімнат, в одній може розміститися до 4 людей. Загалом планується, що тут житиме 40 людей. Тут ми ще робимо ремонт, звісно, і у вбиральнях, в кімнатах, там, де люди зможуть свої ранкові процедури робити, це і душові, і кімнати з бальниками. ну і, звісно, ця кухня, яка буде також зручно обладнана. Стартова сума цього проекту була 700 тисяч гривень. Але ми побачили, що це тільки початок, і є дуже гарна тенденція така, знаєте, гроші йдуть до грошей. Тобто, якщо перші донори побачили, що ми творимо і не займаємось просто роздачею благодійної допомоги, а створюємо робочі місця, тобто одним людям даємо заробити, для інших людей створюємо нормальні умови. І паралельно ще підтримуємо інфраструктуру міста, то нам вдалося залучити ще три проекти таким чином загальному десь близько 2 мільйонів гривень. За словами Віталія Лукова, зараз внутрішньо переміщені особи проживають або в родичів, або в дитячих садочках, які переобладнали під гуртожитки. Таких людей в Миколаєві зараз близько 150. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліш, Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.